Thank you. hör du Stefanie, vi har äntligen två integrationsdagar över. Vad har, hur känns det? Det känns som en jättestor lättnad. Det känns som att allt har gått jättebra i år. Vi har inte haft så mycket tekniskt strul som vi har märkt av oss själva i alla fall, vilket alltid är en fördel. Och vi har liksom, alla talare har varit på plats, mm. Utom de som först har varit på distans eftersom vi fortfarande lever i coronatider. Men det är alltid en jättestor lättnad när de här dagarna är över man får ge sig själv en liten klapp på axeln. Det tycker jag vi alla får göra idag. Mm. Och sen hade vi nog jätteintressanta diskussioner, alltså både i workshopparna, i paneldiskussionen och de här föreläsarna som... Som hämtar in igen liksom nya reflektioner och tankegångar också för en själv. Har du något speciellt sätt som du tänker extra mycket på? Så här som andra så hinner man ju inte alltid lyssna så mycket på det som nu sägs i programmet. Men det som jag tog med mig, kanske mest från min egen workshop där jag också kände att tala. Men det, här, det som jag tog med mig just den här tanken: på att vi alla, tvåvägsintegration handlar om att vi alla gör det tillsammans. Och här behövs från alla samhällsnivåer deltagare i integrationen. Och det är det här som är så oerhört viktigt. För ofta är det fortfarande en ganska kvinnlig bransch. Vilket det behövs också manliga förebilder när vi tänker integration. Och fortfarande det kanske är en viss intet kan ta en samhällsklass. Men det syns ändå en viss sån här som arbetar med integrationsfrågor. Och vi måste få det här bredare för att få integrationen att lyckas. Sen tycker jag också att det som Jasmine tog upp vad jag har lyssna var jätteintressant. Jag tycker om henne, eller det jag kan säga att jag tycker om det kanske mer skrämmande att se hur utbredd den här strukturella rasismen är när hon tar upp exempel som godispåsar som inte för allt för länge sedan har liksom förändrats. Brunbergs kyssar mm. och liknande mm. exempel. Att här får vi nog se oss själva i spegeln och börja fundera på de här frågorna på ett helt annat vis. Mm. Ja, jag tycker liksom samma sak att bli att, att blev fundera just det. Jag tyckte det var jättefint att hon tog upp det här med, med liksom problematiken i svensk Finland. Och, att det inte, och det vet vi ju i och för sig att det är inte helt där. Enkelt att, att tänka att, att, att när man integreras på svenska så är det på något sätt bättre eller lättare för den, för den liksom nyanlända. Och, och, och just det här med att det är färre resurser och, och, och vad, vad egentligen den där sakkunskapen i, i svensk Finland och så vidare i vissa frågor. Och där tänker jag att det är någonting som. Um, det Jag kanske inte vet, jag ögon öppnade på det viset, men, men vi kanske behöver börja titta lite mer kritiskt på det vad vi själva gör. Och, och det hoppas jag själv när vi nu under det här året också tidigare har haft. –kartläggning av forskning och vi har pratat om Migrationscentrets äh, upp, eventuella uppgift i framtiden och sånt här, att, att, att titta just på det här med på den svenska äh, integrationen mm. och, och vilka, stru, vilka strukturer som mm. där mm. finns och, och, och vad finns det kanske för hinder för en bra Absolut. inkludering och, och vad fungerar och vad ja. fungerar inte. Ja. Så jag tänker att här är någonting som, mm. som, som jag åtminstone så där på mm. Bildningsalliansen mm. tänker att vi kan jobba vidare kring. Mm. Mm. Det här tycker jag är en oerhört viktig fråga också med tanke på man... Enligt integrationspolitiska programmen ska vi nu börja kanske integrera mer på svenska. Och då är det här något som jag tror vi alla behöver fundera mm. på. För integration handlar ju om samarbete. Och vi är få aktörer i Svensk Finland och vi måste alla samarbeta för att få en bra integrationstig på svenska i Finland. Mm. Och jag tror faktiskt att det här är något som vi alla måste fundera på och ta till oss mm. i den här diskussionen. Absolut. Och så vi liksom som, ja, som ordnar ja, de här dagarna. Ja, att, att, att, att, vad har vi så för? Är det. För, för liksom perspektiv är när vi ordnar ja. det här. Ja. Äh, sen tänker jag: Det där var ju egentligen roligt att höra det där som, som Navid hade igår också. Att, att, hej, att kanske allting ändå börjar från det där hej: att vi säger hej ja. åt varandra. Ja. –och Att, att vi vågar, vågar stiga ut ur våra lådor och möta sig i korridoren så att den där ömsesidiga integrationen kan är så. Så vi Absolut. kanske behöver börja hälsa på varandra lite mer och, och vara intresserade av hur vi, hur vi mår och vad som händer i varandras liv. Och. Jag tror inte det skulle skada oss finländare heller att börja hälsa lite mer på varandra. Och, och det här är också en du säger en viktig del av integrationen att bli mer öppen. Mm. Och, ja. mm. och, sen förstås, vi, vi får ju snart igen börja fundera, <laughs> att ska vi ordna integrationsdagar i nästa år och vad tänker vi oss för teman? Och, och på något sätt så, så fastnar vi lite för det här med att tänka om vi någon gång skulle kunna göra så att vi skulle bara lyfta fram det positiva som händer inom integrationen. Så vad tycker du Stefanie det? Jag tycker om det? det här låter som en jättebra idé. För jag menar vi ser ofta på det negativa, vi diskuterar utmaningar men samtidigt vet vi att det finns mycket positivt också med integration på svenska i Finland. Och det här glömmer vi kanske ibland till och med bort. Mm. Och det är liksom, jag tror också att folk behöver få en liten uppmuntran ibland att hej att vi gör kanske faktiskt ett bra jobb också. Att det lyckas. Mm. åtminstone ibland. Mm. Så Det här är nog verkligen en viktig fråga att lyfta på. Och jag tycker att det som positivitet, det behövs ju överhuvudtaget mer idag en samhälle, ett positivt tankesätt och en positiv anda. Så jag tycker absolut att det skulle ligga rätt i tiden när vi har överlevt en pandemi och kanske mm. samhället börjar öppna sig. Vi kanske till och med kan träffas fysiskt mm. nästa år. Så tycker mm. jag att en positiv tanke och ett positivt tema är precis just vad vi behöver. Ja. No, men va, va, vi kan kanske andas några veckor här emellan och liksom lite koppla av- och, och sen får vi väl ta i tur med att fundera kring nästa år igen så småningom. Så, så kanske vi lite håller fast vid det här med positivitet. Då. Det tycker jag absolut. Och jag tycker absolut att vi ska ta med oss positiviteten- som har funnits under de här dagarna, åtminstone några ja, veckor framåt. Absolut. Och sen, som sagt, får vi börja fundera på nästa år och hur vi vill ha det då. Hur vi ser på saker och ting, då. var världen finns överhuvudtaget nästa år. Det är ju också en fråga. Ja. Okej, okay. så ja. vi får vara nöjda. Jag tror det. Ja, jag tycker det. Vi får vara nöjda både med oss själva, sen också, förstås och som med publiken som har varit med, som har varit aktiv det här ja. året. Det måste man säga att det är en utmaning att vara aktiv också via, via mm. distans. Och det var ju roligt att jag tycker att att publiken var mer aktiv i år än förra året. Och det tycker jag var jätteroligt. Ja. Tack.